Ми так часто плануємо, аналізуємо, щось реалізовуємо та чомусь постійно спішимо. Я спішу на служіння. Там полюбе, хтось йому допоможе. Та що ж таке? Чого ти не їдеш? Я дуже спішу, там куча машин їде, то точно хтось зупиниться і допоможе йому. Здається, технологічний прогрес мав би допомогти нам в питанні вільного часу. Але чомусь ми знаходимо час для всього, для себе, для нашого комфорту. І іноді нам часу вистачає на все, що стосується нас. Проте ми, божі діти, потрібні суспільству, в якому ми живемо. Як ви, мої хороші, як і лям себе? Не добре, а як зібрання? Зібрання дуже гарно пройшло і благословено, але в нас обовусили збір на зібранні. Появляєш, син нашої сімей, в неї попав аварію на мотоциклі і збирають для нього гроші на операцію. Ну а що ж, так літав? Треба було йому менше літати. А не будемо ми йому ніяких грошей давати. Написано, робіть добро всім. Особливо своїм повірі, а також по тому пізнаю, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою. Ключова ознака християнина це любов. А любов спонукає до дії. Любов – це доброта в робочому одязі. Один чоловік сказав, «Ніщо не робить людину так подібною до Бога, як добрі діла». «Я вірю в те, що Бог там, де людям тяжко, а ми – Його представники на цій землі». І коли, як на сьогодні, час об'єднатися для того, щоб послужити ближньому? Ми можемо жити в комфорті для себе, але як же явити Христа, як не через любов в дії? Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знову знайдеш Його.